Zoomilla on ihan helppo osallistua kokouksiin. Silloin ei ole väliä, liittyykö siellä laimen kautta, liittyykö työpöydälle asennetun Zoom-applikaation kautta. Riittää, kun osaa pistää mikrofonin päälle ja pois. Ja jos firmassa on tapana pitää kamerat päällä, kameran päälle ja pois. Mutta jos on tarkoitus vetää vähän vuorovaikutteisempia istuntoja, esimerkiksi opiskelijaryhmien kanssa, Silloin Zoomin ominaisuuksiin pitää sukeltaa hiukan tarkemmin. Sitä varten olen ajatellut nyt tehdä muutaman videon sarjan, jossa tässä ensimmäisessä videossa kerron, millaisilla asetuksilla itse käytän Zoomia, silloin kun on tarkoitus tehdä vuorovaikutteisia työpajoja. Ja sitten seuraavassa osassa katsellaan, miten eri Zoom-näkymät, ja hallintalaitteet eroavat A, kun ollaan hostina, kun ollaan osallistujana, kun ollaan esittäjänä, kun ollaan katsojana. Koska kaikkiin näihin liittyy omat pienet niksinsä. ja Silloin jos ei tiedä, miltä maailma näyttää osallistujan silmin, voi vahingossa hostina antaa vähän vääränlaisia ohjeita osallistujille siitä, että mitä heidän kuuluu siellä tehdä. Eli nyt tässä ensimmäisessä osassa kurkistetaan näihin asetuksiin. Asetukset löytyvät täältä mutterivalikosta Zoomin työpyötäsovelluksesta. Videoasetuksissa kannattaa laittaa päälle kohta Hide non video participants. Öö, miksi? No, silloin jos osallistuja on sulkenut kameransa, hänestä silti näkyy joko pysäytyskuva tai äh, hänen nimensä. Ja sekin on liikaa GDPRn kannalta. Eli kannattaa omaan koneeseensa, jolla aikoo tehdä nauhoitteen tallenteen siitä Zoom-istunnosta, niin siellä valita Hide non-video participants. Tällä asetuksella voi kyllä myös tehdä paljon muita kivoja kikkailuja, mutta ihan jo tässä tarkoituksessa hyvä muistaa. No sitten toinen, mikä tältä videovälilehdeltä kannattaa ruksia, on, että näytetään kaikki 49 videofiidiä. Normaalitilanteessa taitaa olla vain 25, jos ei tuota ruksittuna. Hyvin isommalla ryhmällä, ettei kukaan jää ulkopuolelle, niin tämä kannattaa valita. Recording-välilehdellä, tämä kohta, record video during screen sharing, siitä kannattaa ottaa ruksi pois. Tämä osallistujien videopaneelihan on hostina mahdollista kätkeä silloin kun jakaa esitystä. Silloin siinä käy kuitenkin niin, ettei myöskään itse näe niitä omia osallistujiaan, näkee vain sen materiaalin, jota on jakamassa. Ja siinä se vuorovaikutte ja vuorovaikutteisuuden tunne helposti häviää. Eli minusta on tosi mukava pitää videot näkyvillä, mutta ei yhtään hyvä, jos videot tallentuvat siihen nauhoitteeseen. Eli sitä varten valitsemalla ruksin pois kohdasta record video during screen sharing, Saan molemmat asiat Näen osallistujat, mutta osallistujien videot eivät tallennut No Sitten on toisinaan tilanteita, jolloin haluan, että myös osallistujien videot näkyvät. Ja siinä tapauksessa laitan ruksin Record Video, mutta myös kohtaan Place Video Next to the Shared Screen, koska äh, silloin tämä videofiidi ja esitys puoli on rinnakkain, eikä niin kuin jollei tuotaruksia laita, että ne videot lilluu siinä esityksen päällä häiritsevästi. Eli nämä on ne asetukset, jotka täältä työpöytäsovelluksesta käyn laittamassa. Mutta sen lisäksi on muutamia asetuksia, jotka tehdään tuolla netin puolella, jotka kannattaa kanssa laittaa kuntoon. Täällä on aivan poskettoman paljon erilaisia vaihtoehtoja. Ne kannattaa kaikki käydä läpi. Voi olla, että oman organisaatiosi tälleen oletuspohja on jo aika hyvä. Ja siellä on tehty muutoksia siihen, mitä, mitä Zoomin oletuspohja on. Mutta siltä varalta, että kaikkea ei ole, ei ole huomattu pistää päälle tai pois, niin kannattaa itse tämä vielä läpi. Ensimmäinen, jota itse olen säätänyt, on tämä, että automaattisesti tallennan kaikki chattiviestit. Chatithan on mahdollista tallentaa sitten istunnon päätteeksi klikkaamalla kolmesta pisteestä Save chat, mutta välillä se unohtuu. Ja jos siellä on vaikka jotain mm, ilmoittautumisia, osallistujaa, olen paikalla tyyppisiä harjoitteita tehty tai jaettu hyviä linkkejä. Jos sitä chattia on käytetty osana opiskelijoiden vuorovaikutteista työskentelyä, niin silloin voi olla hyvä tallentaa ne chattiviestit. Ja sitä varten, jotta se tapahtuisi automaattisesti, on laittanut täältä asetuksista päälle Autosave Chats. No, sitten polling. Todennäköisesti teidän omat Zoomin ylläpitäjä on jo valinnut tämän voimaan, mutta jollei, niin ennen kuin polleja pystyy tekemään, niin pitää käydä täältä asetuksista säätämässä, että pollit on ylipäätään mahdollisia. Sen jälkeen niitä voi siellä, siellä tapaamista skeduloidessansa eli ajoittaessansa pystyy rakentamaan ne sinne valmiiksi. Sitten Always Show Meeting Control Toolbar on myös hyvä laittaa päälle. Koska Zoomin oletusasetus on sellainen, että kun tätä työkalua ei käytä, se kätketään. Ja tämä saattaa sitten aiheuttaa sen, että on välillä vähän hädissänsä, että onko mulla nyt ylhäällä vai alhaalla, vai missä mulla on mun työkalut. Niin valitsemalla Always Show Meeting Control Toolbar se jää koko ajan näkyviin. Ja tämäkin saattaa olla, että siellä on tämmöistä reactions, non-verbal feedback, joka saattaa olla, että sitä ei ole automaattisesti valittuna. Sitten oli vielä yksi Pssst, tärkeä. Ja se oli tämä breakout room, että jos on esimerkiksi niin, että opiskelijat on jaettu valmiiksi projektiryhmiin ja ne näillä projektiryhmillä Zoom-tapaamisten yhteydessä vie omaa hankettaan eteenpäin breakout roomeissa, niin jotta se administratiivinen kuorma sen istunnon aikana olisi mahdollisimman vähäistä, eikä tarvitse silloin enää lennossa lähteä luomaan niitä, breakout-ruumeja, niin voi etukäteen tehdä valmiiksi breakout-ruumit. Mutta se edellyttää, että täällä asetuksissa on sallittu se. Näihin etukäteen luotuihin breakout-ruumeihin sen verran, että se on mahdollista vain oman organisaation jäsenille. Eli silloin opiskelijoiden pitää liittyä SSO-kirjautuneina, että he näkyvät oman organisaation jäseninä. Ja silloin he ohjautuu. Näihin oikeihin breakout huoneisiin. Ja tässäpä taisi olla tällä kertaa ne asetukset, joista oli tarkoitus puhua.